سلام من حسین محمودی هستم و در این ویدیو می‌خوایم امم دیگه یک دسته ایکس باکس سری اس رو آنباکس کنیم و اون رو به یک پی سی و یا یک کامپیوتر وصلش کنیم. با من همراه باشید. و قبل از اینکه بریم سراغ آنباکسینگ این دسته ایکس باکس من قراره محصولات بیشتر رو در این صفحه جدیدم آنباکسینگ کنم و نحوه کار به اونا رو به شما نشون بدم. و شما میتونید با سابسکرایب و زدن اون کلید زنگوله از آنباکسینگ های بیشتری از من و آموزش های مختلفی در مورد اون محصولات در کانال من مطلع بشید. خب همونطور که میبینید این دسته اکباکس ای یک جعبه خیلی ساده داره و در واقع خیلی هم کوچیکی. و بعد از اینکه جعبه رو باز کردید خیلی راحت چون میتونید دسته رو در واقع بهش دسترسی داشته باشید. و دو تا باتری هم در جابه حالا این جابه‌ای که من دارم گذاشتم ولی من مثلا در توضیحات بعضی از این فروشگاه دیده بودم که مثلا باتری روش نبود. حالا بگرد. بعد از اینکه در واقع دسته رو اردید بیرون از پشتش باید این در واقع در رو باز کنید و دو تا باتری رو داخل این قسمت باتری دسته قرار بدید. حالا یک نکته خیلی مهم که اینجا وجود داره و من خودم اشتباه کردم اول کار اینه که این دو تا فلزی که شما اینجا می‌بینید در باید روشو بخونید که ببینید مثلا مثبت یا منفی یعنی ما معمولا اینطوریه که مثلا اگر این فلز این طرف باشه مثلا ما قطب منفی باتری رو همین بگذاریم و دومی رو همین در صورتی که این یکیش مثبت یکیش منفی پس حتما باید حواستون باشه که در واقع اون رو درست میگذارید خب بعد از اینکه باتری رو گذاشتیم همطور که می‌بینید در واقع می‌بینید معکوس هم نه مثلا دو طرفش به یک صورت قرار بگیم خب درب روی رو رو دواقع اون محفظه بایدچه می‌ذارم و با زدن این دکمه X دسته روشن میشه همونطور که اینجا می‌بینید دسته الان روشن شده و به این صورت دواقع به صورت چشمک زن اگر برای اولین بار که دواقع روشنش میکنه و به دستگاه وصل نشده باشه اینطوره ای نمایشه میشه خب اینی که الان در واقع در چشمک زن میزنه یعنی اینکه هنوز به دستگاهی وصل نشده و حالا اگر مثلا سیستمتون روشن باشه وصل میشه و این ثابت میشه اگر شما دسته رو تازه گرفتین این هنوز کلا وصل نشده و شما باید به سیستم معرفیش کنید که حالا میریم روی سیستم بهتون نشون میده. اما قبل از اون شما برای اینکه در واقع سیستم بلوتوث دسته رو روشنش کنید یک دکمه اینجا قرار داده دکمه در واقع وایرلس هست اینا اگر چند لحظه بگیریدش اون چشمک زن به صورت خیلی سری در میاد یعنی تントン چشنگ میزنه که این در واقع در نشون میده که الان این دسته در حالت نمایش در اومده و بقیه دستگاه میتونه با جوسجوی بلوتوث به اون وصل بشن خب بقیه تنظیمات رو با بروی سیستم هم دیگه بریم روی سیستمم بهتون نشون میده خب برای اتصال دسته ایکس به پی سی یا همون کامپیوتر خیلی راحت به منو استارت برید و بلوتوث رو سرچ کنید شما در واقع بعد از اینکه منو استارت رو زدید و کلمه بلو رو بنویسید خیلی راحت همون گزینه اول بلوتوث برای شما اینجا میاد اون رو اگر بازش کنید اینجا دستگاهی که در واقع به سیستم شما وصل هستن رو بهتون نشون میده. همطور که میبینید الان دسته من اینجا وصل شده. ولی شما بعد از اینکه اون چراغ چشمک زن سری رو فعال کردی یعنی به صورت خیلی سری چشمک می‌زنه، بر روی اَد بلوتوث اور آدر دیوایس می‌زنید اینجا و بر روی همین گزینه اول بزنید. و مثلا این گزینه آخر خودش Xbox باکس کنترلر رو نوشته. ولی شما می‌زنید روش احتمال زیاد پیدا نمی‌کنه. برای من که پیدا نکرد. و من با همون گزینه اول در واقع تونستم دسته رو اینجا پیدا کنم و به راحتی بهش وصل بشم بعد از اینکه شما وصل شدید دیگه به راحتی میتونید در هر بازی از اون استفاده کنید که حال من به عنوان نمونه یک بخش از فرزار رو هم بهتون نشون میدم <تصفيق> دسته اکس باکس سری S هست و در واقع نوع جدید دسته های اکس باکس هست نکته ای که شما باید توجه داشته باشید اینه که توی سری S اینجا سه تا دکمی وجود داره یعنی مثلا اگر برید دسته بگیرید و بخوان سری مثلا One X رو بهتون بدم، ممکن اینجا دوتا باشه عوازتون باشه یعنی به صورت کلی همه جزئیات اون محصول رو چک کنه که حتما سری S و اون سری جدید باشه که بهتون در واق دوال چک وجود داره. و شما در واقع بسته به بازی که انجام میدید، آرمیچر داخل این دسته وجود داره که میلر. در ویدیوهای بعدی هم من دست‌های بیشتر رو به شما معرفی میکنم و نحوه کار با اونها رو به شما نشون میدم. پس اگر میخواید ویدیوهای آن باکسینگ بعدی من رو از دست ندید، میتونید با سابسکرایب و زدن اون کلیک زنگوله از ویدیوهای جدید من مطلع بشید. اگر ویدیوام برای شما مفید بود، اون رو لایکش کنید و لینکم رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعدی با من همراه باشید.